انا هكلمك عربي بس عايزة يترجم عليا بالانجلش عشان يوصلك ان اقول ان اقول ان اقول انا اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان ان اقول من الصباح وانت المغرب كلها الصحراء مغربيه شكون دابا انتوما ثلاثه ديال البوليزاريو جايين ثلاثه بكم هنا هذاك من الصباح هو تيشوف فيا و كنت لكن تنضحكك حاجه اخرى تتشوف وتضحك علاش تضحك؟ مازال ما عرفتيناش شنو غنقول إذن ثلاثه ديال وحدين من البوليزاريو جايين وواحد من اليونيو اوروبيان شي جايين جامعي ليا ثلاثه الهولنديين باش تقول باللي الصحراء غربيه صحراء مغربيه صحراء مغربيه تنكمل تنكمل تا الهضره ديالي صحراء مغربيه ماشي هادو 30 واحد اللي غادي تخرج دابا من اللقاء وغادي يقول لك راه الصحرا الا ديال بوليزاريو فهمتي الصحراء المغربيه خا تقول لي جنوب الصحراء اعطيني العيون واعطيني الداخلة اش دار بوليزاريو في العيون.